نیوز پروڈکشن کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی خبر ہے کہ فیو ہاں تو ناظرین خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ساڑھے سات ساڑھ ہزار, ساڑھ ساڑھ ہزار سال پرانا شتر مورک کی لگ رہے تو چلتے ہیں ناظرین کومنٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی کیا ہے اس بارے میں ایک صاحب نے لکھا اس لیے میاں نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اور شہر کراچی کی تعمیر کے لیے بلے پر بل محرگیں ایک سات میں لکھا ہے ملتان ٹوٹ پر راستے میں اچانک دربار آ میں نے فاتح جیسے ہی پڑھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو بھائی نے کہا یہ دربار نہیں ہے یہ چنا جھنڈے ہیں پیٹ کے دور کے ایک بھائی نے لکھا کہ پہلی بات یہ کہ اس انڈے پر ڈیٹ کس نے لکھی تھی دوسری بات یہ انڈے نے, نے خود پتا کہ میں اتنا پرانا ہوں ایک اور بھائی نے لکھا کہ عمران خان انڈوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے ایک اور بھائی کہ زبان میں فرمایا کیا فرمایا? سطۂ نبز عہید پت نے اس کا مہینہ کیا پوچھتا ہوں مجھے نہیں ہے آپ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اس کا معیعہ کیا ہے اچھا ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ بھائی جان یہاں پہ منفی آسرتی چل رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ کچھ وقت مزاوال پھینکنے سے پرہیز کریں مہربانی مہربانی اچھا ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ آئے چلتے ہیں کامنٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسپرٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ایک اور صاحب نے لکھا ہے پوچھنا یہ تھا کہ کہ انڈے کچے تھے ابلے ہوئے نہیں میں ڈالنا ہے اور اتنا بڑا برتن نہیں ہوگا شاید اتنا شطر مور کے اتنا بڑے انڈے تھے اچھا ایک اور صاحب نے لکھتا ہے کہ جوو نیوز کی حرکتوں کیوں کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اچھا ایک اور صاحب نے لکھتا ہے بالکل میں نے دیکھا جس, جس کے اوپر ٹیٹ لکھا ہوا تھا اچھا ایک اور صاحب نے لکھتا ہے یہ انڈے ہیں یا پتھر جو 600 سال سے نہیں ٹوٹے اچھا ایک اور صاحب نے لکھتا ہے اس انڈے کی طریق کی پیش کوئی شیخ رشید کی ہوگی اچھا ایک اور صاحب لکھتا ہے کہ میں نے بھی کچھ لکھنے آئی تھی لیکن کامنٹ دیکھ کر پتہ چلا میں لیٹ آیا ہوں اب انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی شکریہ اچھا ایک اور ہے اب اتنا بڑا انڈا نارمل سے کہ یا بڑے آپریشن سے آیا اچھا ایک اور صاحب لکھتا ہے غریب روٹی کے لیے تڑ اور خان صاحب کرسی کے لیے تر سہائیں اچھا ایک اور صاحب لکھتا ہے اچھا اور جواب شریف بھی اس لیے میں بیٹھا ہوا ہے انڈے کو ایک اور صاحب کہ کہتا ہے کہ جھوٹ بھی جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایک اور صاحب کہتا ہے کہ انڈے ہیں یا ہیرے کی انگوٹھیوں ایک اور صاحب لکھتا ہے کہ شطر مرغ بھی دیکھ لو شاید وہ ایک اور صاحب نے ہے کہ پاکستان میں سب سے بیوقوف چینل یہ اچھا ایک اور صاحب لکھتا ہے یہ بھی نواز چاچا کا کوئی گیم ہوگا اچھا ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ قومر پڑھنے والے افراد کے لیے مہانہ تنخواہ کا بندوبست کیا جائے اس نے بہت زبردست لکھا ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرے خیال سے زمین سے آگے ہیں اچھا ایک اور صاحب نے لکھا خدا کے لیے ہاتھ نہیں لگانا کہیں ڈوناسور کا بچہ نہ نکلے اس بھائی کو کہوں کہ بے ڈیناسور کا بچہ کیسے نکلے گا اچھا ایک اور صاحب کا کہنا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے پاکستان ترقی کی منزل طے کرتے کرتے ہو جاتا ہے ایک اور صاحب نے لکھا ہے انڈیا ہو کتنا مضبوط ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ سترہ سال پرانی خبر ہے ایک اور صاحب نے لکھا ہے جن کی تجیے جی رہے ہیں ہم تو بس اکسی چیز خارج کرنے آئے ہیں ہم تو بس بردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر کیا ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی تھی اچھا اور صاحب کا کہنا کہ ان, کو ان, کو ان پاکستان انکوائری کے لیے پاکستان سے وزیر نام تو ایک اور صحب کا کہنا ہے کہ دنیا کو بے وقوف نہ برابر کیا کے ذریعے ہیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا تو مجھے دیجیے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ